سوبر <تصفيق> اول خطوه هتلف قدمك الضعيفة على الكرة بنفس الشكل ده تاني خطوة هتعمل فيك باص وهتسحب الكرة بباطر قدمك القوية وتثبتها بنفس الطريقة دي تالت خطوة هتسحب الكرة للخلف وتضربها بباطر قدمك في الاتجاه المعاكس للمدافع هتضم بالمدافع لعمق الملعب بعد كده هتسحب الكرة بأسفل قدمك القوية في اتجاه قدمك الضعيفة بنفس الطريقة دي وهتلمسها من خلف قدمك الضعيفة هتسحب الكرة بأسفل قدمك الضعيفة وتضربها بباطن قدمك في المساحة اللي ورا المدافع خطوة هتسحب الكرة بأسفل قدمك القوية في اتجاه قدمك الضعيفة بعد كده هتلف رجلك الضعيفة على الكرة بنفس الطريقة دي هتثبت الكرة بواجه قدمك بنفس الشكل ده اخر خطوه هتلفت جسمك 360 درجه وتروح في الاتجاه المعاكس للمدافع أول خطوة: هتضرب الكرة بواجه قدمك القوية في اتجاه المدافع ولازم لمستك للكرة تكون خفيفة تاني خطوة هتلم الكرة بباطن نفس القدم لكن المهارة دي لازم تعملها في موشن واحد وتستخدم جسمك في التمويه الخطوه هتثبت قدمك الضعيفه امام الكره بالطريقه دي عشان يكون في مساحه ما بين رجلك انك تحرك فيها الكوره هتلمس الكوره بباطن قدمك لمسه خفيفه بعد كده هتضربها بوجه قدمك ولازم تعمل المهاره كلها في موشن واحد هتلمس الكره بباطن قدمك القويه وتعمل ستيب اوفر بنفس الشكل ده بعد كده هتعمل تشوب وتضربها بباطن قدمك في الاتجاه المعاكس للمدافع uh, اول خطوة هتعمل ستيب اوفر برايلك الضعيفة ثاني خطوة هتعمل فيك باص وهتثبت الكرة بوجه قدمك القوية بنفس الطريقة دي. ثالث خطوة هترجع الكرة تاني وتلف رجلك الضعيف عليها بالشكل ده. رابع خطوة هتعمل إلاستيكو Memories like a symphony, and you and I, we got history. Yeah, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? اول خطوة هتعمل انسايد ستيب اوفر او هتلف رجلك على الكورة بنفس الشكل ده. Oh تاني خطوة هتسحب الكورة بقدمك الضعيفة. تالت خطوة هتلف رجلك القوية وتستخدم وجه القدم وتسحب الكورة للخلف وتعمل دوران بجسمك بالشكل ده. اسهل المهارات اللي ممكن تتعلمها وكل اللي انت هتعمله انك هتلف رجلك على الكره ثلاث مرات وفي المره الرابعه هتعدي المدافع